Google Experiments är en sida där Google med vänner under de senaste tio åren har publicerat tusentals fantastiska experiment inom AI, AR, musik och mycket annat. Och jag tänkte berätta om ett av dessa experiment, experiment som jag har blivit extra förtjust i och som heter My Storytime. Byggt av ett gäng problemlösare på Instrument som med lite stöd från några vänner på Google fick till denna sagomaskin. För oss som är föräldrar med småbarn så är sagor en vardagssorting. Men ibland på grund av vissa orsaker så uteblir sagoläsningen av pappa på kvällen. Men nu finns det ett alternativ till detta. My Time kan via Google Assistant spela upp förinspelade sagor till barnen istället. Detta är speciellt lämpat för dig som har en Google Home hemma. Som jag har här till exempel. Och lyssna på detta. Tjänsten låter mig spela in sagor med min egen röst, eller min frusröst, och sen kan barnen själva prata med Google Home för att spela upp eh, sagan när de har lagt sig. Och det tycker jag är så, så jävla coolt. Så svaren de får från assistenten är också förinspelade med din röst. Det är ungefär 10 stycken eh, röstsvar. Och det krävs såklart att man har en Google Home i deras rum, men man kan även spela upp det från mobilen eller paddan. Så eftersom detta är ett experiment så måste man prata på engelska. Men svaren man får är som sagt på, på valfritt språk. De har ett par enkla termer du ska lära dig. Play, en quit och enkla faser, men det, detta lär de sig snabbt. Så vi kan testa. Okej okay, Google. Talk to my story time. Getting my story time. Hej, det är pappsen. Nu ska du läsa sagor. Vilken saga skulle du vilja höra? Which stories are available? Här är alla sagor som finns tillgängliga. André. Love. Arian. Vilken saga skulle du vilja höra? Så jag kan inte säga André här, för då kommer inte den fatta, för det är på svenska uttal. Utan jag måste använda engelska uttalet. Så nu kommer den fatta fel. Nej, jag känner inte igen det du säger. Försök igen. Arian. Okej då, Arian. Arian föddes i Indien. Och fick först namnet Naila. Han föddes i en flickas kropp men han visste att det inte passade ihop med hur han kände sig på insidan. Arjan var sex år gammal när han sa till sina föräldrar att han inte tänkte gå till skolan om man inte fick ha pojkkunform på sig. Okej, Google, go. Paus. Så man kan ju såklart också pausa om man ska väga och göra någonting eller om man vill fortsätta dagen efter. Och det enda man behöver göra egentligen för att fortsätta är bara att säga att den ska... ja, fortsätta. Okej okay, <laughs> okay, Google, continue. Han var tvungen att tävla med flickor. Vilket fick honom att känna sig ma malplacerad. Tip top top då är sagan slut. Vill du lyssna på sagan igen eller vill du lyssna på något annat? Quit. Det räcker för idag. Okej mina nu sötnosa. Sov gott, så kör vi en saga imorgon igen. Buss, buss. Det ingen buss, buss, buss. Man kan spela in sagorna var man än befinner sig. De sparar säkert i molnet. Men det enda man ska tänka på är att vara inloggad på sitt Google-konto. Så att spela in en saga på bussen, tåget eller flygplanet är idag inga problem. Så fort du spelat in sagan så är den tillgänglig hemma i realtid. Om du som vi har en utspritt släkt så kan du också få familjen eller kusinerna att bidra med sagorna till familjesamling. Så har barnen en mormor i Spanien och en farfar i Montenegro som kan bägge bidra till eller från sitt hem via valfri enhet. Eller om man har en kusin som är lika gammal och som även den vill lyssna på sagorna så kan man bara bjuda in den eller dennes förälder, egentligen måste vara över 13 år. Och då kan alla bidra eller lyssna på samma bibliotek. Även om det troligtvis blir lite mer personligt om mamma eller pappa läser. Och man behöver egentligen inte använda detta för sagor. Man kan spela in något annat men det lämpar sig nog, nog bäst för det. Ett tips är att det du ska tänka på är att döpa sagorna enligt engelska namn. Eftersom tjänsten inte förstår svenska uttal än, så kalla inte sagan Ton Rosa, Ton Rosa" utan exempelvis Sleeping Beauty. Då. Man behöver heller inte spela in allt direkt. Man kan faktiskt ladda upp en förbättrad ljudfil också om man skulle vilja det. Men jag testade med mobilen och datorn och ljudet blev, blev helt okej. Okay. Så testa gärna. Det kostar ju ingenting. Jag, jag bifogar länken nedan. Det tog mig tio minuter att stäna in allting och allting. Låt gärna även barnen spela in sagorna så de sakta men säkert lär sig komma in i röstassistenternas värld. Som nu kommer komma mer och mer framöver. När ni har testat så får ni gärna ge mig tips eh, nedan till vilken saga era barn gillar mest. Good luck!